De Wwe Antena 3. Ipotezoc Victor Ponta, următorul fugar din România. Reacția fostului premier, anunțând voi fugi. La Cornu. Ipotezoca site ului german de Upskel ne prezentat la Antena 3. 2. fostul premier Victor Ponta ar fi următorul fugar din România. Potrivit jurnalitilor, fostul premier l-ar folosi pe fugarul Sebastian Ghidrept experiment pentru un plan personal, acela de a fugi din arda, se îndroa gluma cu dosarele sale. Jurnalit mai sus ce Ponta ar alege Serbia, în contextul în care el a devenit consilier al președintelui Vucic. O intervenie telefonică la Antena 3, fostul premier a reacționat, spunând, cei de la Deux el le-au făcut o dacă de veseri, ca și mine, ne bucurmem împreună. Eu, în weekend, voi fugi la cornu cu familia ei-un sunt la Parlament. Poate că de la Atena 3 despre nite dosare despre care eu nu știu. Vă referi la dosarul făcut de portocal cu Tony Blair? La Benuiesc ce se va da soului alegal în el.